سترف ليالي والف داير والف بالي فطرت اليد الباس بكات ليام نقولو عندي شكون في لينا النا ندام الحيلة تحت الباقي براسي قصد كلامك مكلون و تباري كلشي بلا حتى للرف انت تشليهم بعد مني هربة عمرتو كس درتو قربة واش بقينا هنايا يا في فرواح منا ما سجى يا في قلب العقل ولباقي ما حتى الما سجى والباقي احنا الخدمه وليش كنا كذاب شكون قاعد جاب, جاب غير الحس كل تاب وين كرايح وين دو مخك اللي في صم في فاض منتك نلعب احنا اللي منتك نعقل لازير فلو لعبة فوق مش بايم لا نباع صاب مكش لارجار لحقت الداله وجيت ركض تعرف قلاع لكيت خليك تم افلانين بعد ما كاشف واغسل لين يمسح وقال الساقي قاعد يفرد بزال الباقي